A colaboración do, do equipo docente, en concreto eh, co personal especialista de apoio de pedagogía terapéutica ou de audición e linguaxe, eh, é fundamental para acabar a inclusión educativa. Para elo, eh, é fundamental buscar a maneira de que o, o rol destes profesionais eh, suceda eh, no ámbito da clase ordinaria. Imos ver no seguinte vídeo como eh, den unha resposta a isto no CEIC eh, a Escola de Papel. Voxe, como é martes, sabedes que imos a traballar no audiolibro. Así que vos imos a pasar algúns textos dos que fixestes a semana pasada e imos vos ir axudando primeiro a escoller o texto que queredes gravar que xa sabedes que tedes que buscar un texto que nin gravedes a primeira perfecto nin se eixa demasiado difícil para vos tedes lo que escoller bueno, tamén vos imos a axudar a escollerlo e despois, se si tedes alguna dificultade concreta xa pasaremos a axudarvos para que vos salga mellor, ¿de acuerdo? Vale Pois veña, a traballar O profe eu estivemos vendo as grabación que fixestes E demonos conta de que hai algúns que estaban facendo o texto número 3 E que tiñan algúngas dificultades Así que ímos facer un grupo nesta mesa E os que tiveron dificultades con texto 3 Que veñan para aquí que ímos a traballar na dificultade que detectamos Vale, eu tiñe dificultades con texto 3 Pois eu non, non é xa iba a que traballar a outra mesa Vale, imos alá Vais, no, no ajusta nada como me quedó esta grabación. Voy a ver otra vez las instrucciones para pronunciar mejor que me dejó el profe en aula virtual. A ver.